Ešte ako z jara zamilovať sa. Vietor tíško pofúkuje, poď mi lásna poď do hory, do zelenej, tam ti ja niečo poviem. Mám tam peknú harmoniku, zahrajem na ne. Ako by začala sa moja milá dosudéčka smiať, na to prišla. Jedna. Panička, no poď do domu, by si sa vyspala V raz týždny do vás prídem, aj tak sa hnevate Ani sami s vašou dcerou zhovárať nedate S ja som ten hudobný syn, ja sa oženám